Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι! να πειράζει, θα το ξεπεράσουμε, θα δείξει. Πιτ, σε αγαπώ, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαστε αρκετά δυνατοί. Ε, μαμά, μπαμπά, είναι όλα εντάξει. Παιδιά, έρχονται τα αντίδημα. Ο Θεό μίλησε για την Ω, έχουμε να του δούμε τόσο καιρό. το, κακό. Αφανέστατα. Καλεσμένοι, ε, όχι, ευχαριστώ. Αυτοί οι δύο βασανίζουν τον πατέρα σα από τότε που ήταν παιδιά. εσύ την. Κάθε φορά που μας επισκέπτονται ξαναγίνεται το τρομαγμένο χωρίς αυτοπεποίθηση παιδί που ήταν στη Βοστόν. Αγάπη μου, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό. Είμαι μεγάλος άντρας. Δεν μπορούν να με φοβήσουν πλέον. Φλίφλι Μπίλι, Τζίλι, καλώς τους. μπίλι, πίνασες. Ό, σαν Τζίλι και κάνω σαν ένα με μια μερίδα, πλήφλοι πατάτες. Βλέπετε, καλεσμένοι, απέσια είναι. Είμαι τόσο πίσω αναπτύσσονται σα ζουζούνια. Έχω να σας δω εσάς τους δυο χρόνια με τόσες μετακινήσεις που κάνει ο πατέρας σας. Σαν να μην μπορεί να μείνει ποτέ σε μια δουλειά. Πολύ καλό, ναι. Μετακινούμεθα αρκετά. Όμως, βρήκαμε το μέρος που αποκαλούμε σπίτι μας στο όμορφο Brighton. Τι λέτε, να σας δείξω τον άνετο και με μεγούστο ξελόνα. Σε παραμένω. Τι έχετε βάλει στη μάλλεις. Είναι και οι δύο. Κάπως κακοί. Όχι, διεστραμένα υπέροχοι. Θέλεις να τους ξεφορτωθώ. Δοκιμάσω ένα καινούριο κόλπο που περιστρέφω το κεφάλι μου. Αυτό το σκέφτηκα ολομόναχο! Δεν το είδαμε τίποτα σε ταινία. Ναι, αυτό μου φαίνεται πολύ ωραίο. Πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας. Τα έχουμε μια ευκαιρία να συνδεθούμε ως ενήλικες πλέον. Ναι, και αδύνατα! Αφού έχετε τον ρόλο που έχει τον ρόλο που μπορείτε. σαν τον φίλο στη ζωή Λοιπόν, έχω μια καθόλου χαζί φιλιά εδώ στο Brighton. Κοιτάξτε, εγώ και ο Δήμαρχος. Ού, δεν ξέραμε ότι έχουμε να κάνουμε με βασιλιά. Α, μην σημασία, η γραμμάτα σου